Όλοι οι αγαπητοί μου αισθανόμεθα ότι το τέλος της ιστορίας είναι κοντά. Ότι η γη μας ήδη επαλαιώθη από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Αισθανόμεθα ότι δεν μπορεί πλέον να είναι η γη μας κατοικία δική μας μας διώχνει όπως ένα σπίτι που πέρασαν χρόνια πολλά από τον καιρό που κτίστηκε και αρχίζουν οι ρογμές και αρχίζει η κατάρρευσης όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε πια να μείνουμε στο σπίτι αυτό πρέπει να φύγουμε έτσι δείχνουν ότι όλα τελειώνουν εξάλλου πολλά σημάδια ο Κύριός μας με πολύ σαφήνεια μας είπε για τον δεύτερο ερχομό του που θα συμπέσει με το τέλος της ιστορίας το τέλος της γης και την ανακαίνιση βεβαίως του κόσμου και που βλέπουμε καθημερινά κατά έναν τὸν όχι σαφή τον τρόπον αυτά ήδη να πραγματώνονται Τη ημέρες του Αντιχρίστου, θα επανέλθουν στη γη ο Προφήτης Ηλίας και ο Προφήτης Ενώ. Μάλιστα το μήνα αυτό γιορτάζουμε την μνήμη του Προφήτου Ηλίου και μάλιστα η μνήμη του είναι μια μνήμη δυναμική, υπέρδυναμική, όχι όπως θα γιορτάζαμε τη μνήμη οποιοδήποτε Αγίου, αλλά εξαιρετικό δυναμική γιατί ο προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει στη γη. Και συνεπώς δεν είναι μία μόνο μνήμη αλλά και μία υπόμνηση και μία αναμονή. Λοιπόν, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει τα εξής για αυτούς τους δύο προφήτες. Είναι στο ενδέκατον κεφάλαιο και δώσω της δυσή μου και προφητεύσου συνημέρας 1260, περιβεβλημένους, σάκους κλπ. Και θα δώσω λέγει στους, στους δυο μου μάρτυρες να προφητεύσουν 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια.